Tam máme v mastě hmm. taky tady ten, ten křížovej, že? Aha. Hmm, tam ty, jo? Aha. si velmi jako my tu máme rozdíl akorát i, jako dvou let. A ty tam má ta auto jako prostě jako, trošku jiný přece jenom. Mladý no. ty vole. Tady chodníku, ale už jsem vůbec No. to je ta Felicia? <laughs> Asi sí, jo, já podhledám motorku. To je krás. Když <laughs> <laughs> jsem musel svítit jenom v naci. na běžvic. To débilo za autem. No. Ty bude, co to je za umělce? To co? <coughs> me přemýšlíš? No, Polák. Polák a jo. Posraný Polák, no ten teďka Vito. nějakou mouku. A doufám. Jsi Tam někde, jak to mi na na tom. Ne, jsem to měl na okně? Ne, já jsem to měl na stole. Na stole. první piju, to byl první to bylo v prvním Aha. Hm. Tak Aha. Takoměříš ty chlape? Nebo ženská, ty No, to, to je. Dost. Brzo zal brzo See <laughs> <the window> <home> oh. you, oh my friend. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come Ty mi na sedmdesát 40 no oh. oh. Ten bude blikat jak chce, ten to prostě vypne. Já, hezky mu tam pošli, vole. Čuráku, vole, vyjebanej, vole. Dobrze, no że dobře, no, tak